नमस्कार मित्रों ठाकुर एच एम डॉक्निकल स्वागत है तो आज वीडियो ये तब जीमेल कई रीते बीज बदलाई शको कई रीते जीमेल बनाओ से तुम कई रीते बीजी ईमेल बनाई सकस तो चलो आप चालू कर सीडियो आगे तो सबसे पहला मेरी चेनल लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो बे लाइकन ऑन कर दो ताकि मार विडियो सौ पेहला तरी पास पहुंच सके चलो विडियो आगे તો આપણે હોમ સ્ક્રીન હોમસ્ક્રીનમાં આવી જશે મોબાઈલ નહીં તમને બતાવી સર મેં જીમેલ ખોલી લીધી છે તમે પણ જીમેલ ખોલી લેવાની છે અને મેં અમારી લોગમાં ટચ કરવાના છે જીમેલ લોગો છે હું બીજી જીમેલ બનાવું છું તમે લોકો જોઈ રહ્યા છો કઈ રીતે જીમેલ બનાવવાની પેલા જીમેલમાં જવાનું પછી લખેલ એડિટ એધર એકાઉન્ટ તેમાં ટચ કરવાનું લખલ સે જે ગૂગલ જે ફાસ્ટ નંબરનું છે તેમાં ટચ કરવાનું છે આપણે ગૂગલમાં ગૂગલમાં ટચ કર્યા બાદ કયું ઓપ્શન આવશે તેમાં તમે તમારો પિનકોડ નાખી શકો છો જોઈ શકો છો અમે મારો પિનકોડ નાખી શકે છે તે અને લખલ છે એન્ટ્રી ઇમેલ અને ફોરવર્ડ ઇમેલ અને ક્રેડિટ અકાઉન્ટ તો તમારે સૌથી પહેલાં નીચે લખે છે એમ લખ દેવાનું છે તે લખેલ છે ક્રેડેટિવ એકાઉન્ટ તો તમે હું જોઈ શકો છો લખેલ છે નીચે થર્ડ નંબરનું ક્રેડિટ અકાઉન્ટ નીચે છે આઈ વોજ મેગા માય બિઝનેસ તો અમે લખું લખેલ છે ફર્સ્ટ નેમ તો તમારે જે જીમેલનું ફર્સ્ટ નેમ રાખો તમે રાખી શકો છો તેમ હું રાખી છું મારું નેતીશ લાસ્ટ નેમ રાખું ઠાકોર તો તમે જોઈ લે તમે જોઈ શકો છો મેં મારું નામ લખીશું જતીશ ઠાકોર અને આવશે તમારી ડેટ ઓફ બર્થ બર્થ બર્થડે જેમકે મારું મેલ અને લખીશ હું ઉીસ અઠ્ઠાણું સોરી ઓગણીસો અઠ્ઠાણું લખીશ તારીખ બાવીસ હું લખીશ જુલાઈ મારે તારા બર્થ નાખી દીધું છે ને ચાલો હું આગળ વધીશ જેમ લાસ્ટા હિતીશ ઠાકોર તો મેં હિતેશ ઠાકોર લખી દીધું છે અહીંયા જે જગ્યા રહી જગ્યા મુકવાનું છે તો આપણે જીમેર બનશે જીમેલ નહીં બને તો મેં યાદ રાખી શકી છે તો મેં મારી જીમેલ કેડ કરી નાખી છે જોઈ રહ્યા છો તો અહીંયા એવું કહેવા માગે છે કે તમે તમારા કંઈક આંકડા નાખો પાસવર્ડના જીમેલ લખો તો આપણે અહીંયા પાસવર્ડ કંઈક એધર મૂકીને પહેલાં આંકડા નાખશું તો કંઈક અંક જોડી લેવાના છે આપણે જેમ કે મેં જોડી લીધા છે નાઇન નાઇન જીમેલ ડૉટ કોમ ને ક્રિએટ થઈ ગયું છે અને એવું કહેવા માગે છે કે તમે તમારા જે લખેલ એ રિસિવ નંબર મોબાઈલ નંબર એમાં તમારે ટચ કરવાનો છે અને લખવાનું છે યસ મોબાઈલ નંબર તો આપણે તેમાં ટચ કરવાનું છે તો તમે લોકો જોઈ લેશો બાર જીમેલ બનવાનું બસ જીમેલ બની જ જાય આપણે નંબર નાખીને જીમેલ બનાવી શકાશો તમે લોકોનો ખ્યાલ રહેશે તમે એમાં નંબર નાખી દોશો અને મારી જીમેલ બની છે તમે જોઈ રહ્યા છો સાયકર નંબરની બીજા નંબરની મારી જીમેલ છે હિતિષ ઠાકોર તો ખ્યાલ આવી ગયો કઈ રીતે આપણે બીજી જીમેલ બનાવી શકો અને કઈ રીતે આપણે જીમેલમાં જઈને આપણે બીજી ઇમેલ બનાવી શકું તો મારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો જય હિન્દ